Scandal imens peste ocean, ce a făcut Serena Williams după ce a fost umilit în primul tur, va fi amendat. Serena Williams, fost numre un mondial, a refuzat să participe la conferința de presă de după meciul pierdut cu japoneza Naomi Osaka din primul tur de la sub sublinierea i ar putea fi amendat cu 1000 de dolari. Serena a fost învins de Osaka, scor 6 la 3, 6 la 2, iar la finalul partidei a refuzat să participe la conferinca de presă. După cor ei juntate, i a dat publicit și un scurt comunicat. Fiecare turneu este pentru mine o bună ocazie pentru a înțelege ce trebuie să îmbuntecesc pentru a ajunge la cel mai bun nivel. Naomi a făcut un match mare. Eu continui să progresez în fiecare zi. Mulțumesc fanilor ce ne susțin în continuare în fiecare etapă a acestei reveniri incredibile. Postul lider ta a jucat primul turneu după ce a născut la Indian Wells, unde a fost eliminat în man sublinierea a treia de sora ei, Veus Williams, locul 8 ta cap de serie numărul 8, conform News